Sydhavnen i Aarhus, det er jo faktisk et erhvervsområde. Det blev anlagt på, som en udvidelse af kystlinjen, fordi man gerne vil have havnerelaterede industrier. Jeg synes, at kommunens planer for Sydhavnskvaret er rigtig gode. Altså virkelig, virkelig fint. Der er jo lavet den her udviklingsplan for området, som man kun kan klappe i hænderne over. Der er en opmærksomhed på, øh, på kulturmiljøet, at det er et kulturmiljø, og der er en opmærksomhed på de mennesker, der er dernede. Øh, der står ting i udviklingsplanen, som man skal bevare skævheden dernede, at, øh, at øh, med mangfoldighed øh, øh, og, og kulturproduktion og osv. skal bevares i området. Og nok så vigtigt, synes jeg også, det er, at, at man vil også gerne have områder for socialt udsatte at det bevares dernede, ikke? Så, man tager sig af, så man får sådan en blandet befolkningssammensætning. Det synes jeg er meget, meget fint. Det, som man kunne være bekymret for øh, dernede i Sydhavn, det er jo, at der sker en glidning, øh, sådan at de smukke intentioner, de ikke holder, når realiteterne kommer og det kan man blandt andet se i den nordlige del altså det område som ligger nord for Jerkørskaden, hvor bebyggelsesprocenten ser ud til at blive væsentligt højere. Jeg mener virkelig væsentligt højere end det oprindeligt var planlagt. Øh, oprindeligt talte man om en bebyggelsesprocent på 110 og nu er man op på over 250 så vidt jeg er orienteret, og derfor så, så sker der altså en, en glidning. Øhm, og det er ikke fordi, at, at, at det ikke kan være godt med en tæt bebyggelsesprocent nogen steder, det kan det sagtens, men det man skal finde ud af, det er jo, om det passer ind lige præcis i det her kulturmiljø, om, om man ligesom har forstået området, og om det er her, man skal fortætte øh, byen så intensivt. Det er jo en, en diskussion, som, som, øh, som går igen, og det, den kan man i virkeligheden løfte op på, øh, på landsplanlægningen også, altså skal man, skal, skal, eller man kan sige, skal det skal lægge centralt i Aarhus, eller kunne man lægge det lidt ude på nogle udviklingsområder, der er lidt ude af byen, eller skal man se et endnu større perspektiv og, og måske øh, få tætte øh, uden for kommunen i, i en Men der er planlægningen i Danmark er i øjeblikket sådan, at man ser meget øh, på, på planlægningen inden, inden for kommunen. Så er der jo området syd for Jakoskærden. Det er her, at, som er udpeget som kulturmiljø, og det, det er, er her, at, at det bliver rigtig interessant at se, om, om byudviklingen bliver lige så tæt som i området nord for Jægergårdsgade. Det, det tror jeg ikke, det gør, men, men jeg vil løfte en pegefinger og sige, pas nu på, fordi vi har jo eksempler i Aarhus, altså Searsbyen for eksempel, hvor man øh, øh, fik øh, udviklet byen, men det gjorde man uden at tage hensyn til, øh, til, til kulturmiljøet overhovedet. Altså hvis man tager ned i Særsbyen i dag, så er der ikke noget tilbage af, af det oprindelige kulturmiljø, der. Så man kan sige, at, at jeg håber, at, at politikerne kigger på den case, og så lærer af den, og så siger, at det her det, det må ikke gentage sig i, i den sydlige del af Sydhavnen, vi skal lære det, vi har arbejdet med i Aarhus tidligere og prøve at løfte det ind på et, et, et højere og bedre niveau. Ikke? Og det, der er vigtigt i den sammenhæng, det er også at, at en, en forståelse for, at, at der ikke er nogen konflikt mellem, mellem bevaring og, og udvikling. Det, tværtimod er det en symbiose. Det, det, som jeg synes, man skal råde kommunen til, det er, at man skal tænke langsigtet, og der er det jo sådan, at at øh, investorerne har en, en rimelig ret øh, til at tænke rimelig kortsigtet, fordi de skal have deres investering igen. Men det er politikerne, som så skal tage den langsigtede, øh, det, det langsigtede ansvar for, for byen. Øh, for det, som politikerne beslutter nu, og det de får forhandlet sig igennem med øh, for investorerne, det er noget, som har konsekvenser for livskvaliteten. Øh, og i og og by byens udvikling i de næste mange mange årtier og og 100 år ikke?